Мінімальна пенсія в Україні зросте на 20% з 1 березня, повідомила заступниця начальника пенсійного фонду в Запорізькій області Вікторія Терещенко. За її словами, для кожного пенсіонера підвищення буде індивідуальним. Воно залежить від отриманого від заробітної плати, з якої розрахована пенсія, а також страхового стажу. Що стосується, наприклад, підвищення мінімальних розмірів, то як приклад я скажу, наприклад, для пенсіонерів, які досягли 65 років, вони і мають стаж 30 років, 35 років, та які не працюють. Їх розмір пенсії до 1 березня складав 2680 гривень, то цієї постанови визначено, що їх мінімальний розмір пенсії буде складати складати 3120 гривень. Також це стосується осіб, які досягли 80 років і більше, також їх мінімальний розмір пенсії буде складати 3120 гривень ну і так далі. Мінімальна сума підвищення з 1 березня не може бути нижча ніж 100 гривень, а максимальний розмір підвищення не може бути більше ніж півтори тисячі гривень. Вікторія Терещенко також повідомила, що змінились вимоги до права виходу на пенсію. Його матимуть особи, яким цьогоріч виповнюється 60 років, і вони мають 30 років страхового стажу. Ті особи, які не мають 30 років страхового стажу, вони мають право виходу на пенсію з більш пізнього періоду. Наприклад, ті особи, які все ж таки мають стаж від 20 до 30 років, вони мають право виходу на пенсію в 63 роки. А тих осіб, яких і немає 20 років, а є від 15 до 20 років, вони мають право скористатися виходом на пенсію в 65 років.